Важливо розуміти, що внутрішні ресурси – це як запас кисню у легенях. Вони забезпечують автономну лише на певний час, допоки людина не знайде нові джерела поповнення. А що жінкам наразі це потрібно, довела зустріч, що організували спеціалісти Центру соціальних служб. Кожна з них прийшла із своїм запитом. Ми, жінки, нам потрібно десь виплескувати свої емоції. І коли є люди, які правильно направляють нас, і то звичайно, що краще прийти і тут запитати. Бо в нинішнє час дуже тяжко справлятися з усіх. Цим. Треба пробувати щось, щось новеньке, тому що ми зараз духовно розвиваємося, для цього нам це все потрібно. Я зазвичай стараюсь не пропускати, я патронатний вихователь, беру діток тимчасово в родину, які попали в складні життєві обставини, і хочу почути щось нове, хочу почути все, що які напрацювання там у нас є європейські, щось таке, що я сама не можу дістати. Хочу, щоб мені зараз тут дали поштовх, і я можу там три місяці спокійно і вже да, над да, да, на, на, цим, да, цим розпрацювати. Мотивація дуже проста, особистий ріст. А це завжди здорово, тому що якщо я щаслива, то всі біля мене щасливі. От до цим щастям я сюди й прийшла. З яким ресурсом більше саморозвиток, самодосконалення. Mm -hmm. Те, що нам зараз потрібно, Конче, Не вистачає, потрібно. Так? не вистачає. Так. А весна надихає надихає. Всі, хто прийшли на зустріч, навіть не цікавились темою. Вони твердять, були впевнені, що це те, що їм потрібно. По-перше, вони знають рівень заходів, що проводить центр соціальних служб. По друге, йшли на ім'я Людмили Подвиг. Вона родом зі сміли, але тривалий час уже живе в Одесі. Тож кожна зустріч із нею у це як подарунок своїм землякам. Зрозумійте, ми відгукуємося на серця, на вібрацію нашого серця, що ми зама. Що ми задумали з тобою? Ми задумали, що це має весна і відновлення. Радість, відтворення. Ресурс, чому жити, заради чого жити. І як жити? Важко, але варто. Людмила Подвиг дуже багатогранна у своїй діяльності. Вона і трансформаційна тренерка, і еніопсихологиня, і стилістка, і авторка навчальних програм з психології іміджу, ведуча трансформаційних ігор, спеціалістка по роботі з МАК, енергопрактик. Зранку, таке що дати дівчатам, щоб було ресурсно, що, що, що. І я хочу сказати так, ну, я ж кажу, я одеська смілянка, да? а, значить, у нас сьогодні буде три частини зустрічі. Перша повчально-трагічна. Така, щоб ми... Нінорна за... частинка. Друга буде, інтелектуальна, щоб ми трошечки включилися. А третя, це буде саме практика. І я хотіла, щоб я сьогодні менше говорила, а більше включилися ви. А що буде на виході, ви вже якраз і поділитесь. Цю інтригу я все-таки залишу до кінця. Я дійсно вірю в те, що від кожного з нас Залежить те, в якому світі ми будемо жити. І мені дуже приємно спілкуватися з людьми, які зі мною на одній хвилі. Є <клес> ті, що хочуть да, бути на одній хвилі, але десь недостатньо знань. Є ті, в кого ці знання є, але вони ще не пробуджені. І я саме для того, щоб з вами розповідати, пробуджувати в собі, пробуджувати в вас. Чому? Бо коли ми саме в колі, в нас підіймаються е, ну, ця сила, яка в тисячі, мільйони разів сильніша. І я сподіваюся, що сьогодні ми дійсно зробимо цю магію і відчуємо, що ми, дівчатка, можемо робити. По-перше, для себе, бо я в себе головна, а по-друге, з яким настроєм, з якими відчуттями всередині ми вийдемо в оточуючий світ. Сяю я, сяє все навкруги. Сьогодні зустріч була в камерній атмосфері з невеликою кількістю учасників. Тож ми не стали заважати дівчатам наодинці із собою пройти енерговідновлюючі практики. Але такі заходи будуть проводитись на базі цієї точки спільно від ЮНІСЕФ і надалі, запевнила директор Центру соцслужб. Я дуже рада, що є люди, яким цікаво зрозуміти, чому відбуваються певні події, яка в них програма, і як можна в цій програмі змінити майбутнє. Реально ми можемо змінювати майбутнє, але ми просто не знаємо, як це робити. І коли у нас є підказки, підказки всесвіту, підказки оточуючих, підказки людей, які поряд з нами, це є наші учителя, це я, наші наставники, і ми від них беремо якусь інформацію. Чому тут з нами? Тому що ми бачимо, що багато батьків, багато дітей звертаються до нас і, ну, на превеликий жаль, не вміння спілкуватись, не вміння знаходити ресурс, не вміння бути е, цікавим для дітей, для свого партнера в родині. Це ті проблеми, які породжують великі е, складнощі. Да, склад... І ми нам. бачимо, що якщо ми додамо таку хорошу, приємну мотивацію, якщо ти... люди зустрінуться з цікавими особистостями, якщо люди приймуть для себе можливість вчитися. В будь-якому віці в будь-яких обставинах однозначно в них буде прогрес і суспільство буде розвиватися і в хорошому напрямку. Ми дуже щасливі, що є такі можливості, крім яких соціальних негараздів, працювати над створенням позитивних настроїв.